لفان الفرح والسعد لا في قلوب الحنايا والحشية حمدنا الله يوم منه في شفاكي طهر يلغى وصحة هنيا حمدنا الله يوم في شفاكي طهر طهر يا وصحة هنية، <متسكت> لفنا الفرح والسعد لافي، قلوب الحنايا والحشية حمدنا الله يمدك <متسكت> شفاكي، <متسكت> طهر يا الغلا <ضلو> وصحة هنية، <متسكت> كسبتي بشاير والعوافي، سلامات لك يا هدية، سلامات لك يا هدية، وفرحة شفاكي سجايرها ضي بارقية عطرها نس بالخماني وغنى لها طيور البريه وزعزع دخان العود قوي وهلت لها الدروزهية وهلت لها الدروزهية وكل الاهل سقت تهاني اسمعك وابي وروحاي يقدمها هدية اصيلا وبنت ابوها راعي فقولا اني شامل ولسنا عربية الصمايل السبالي رجال الخصايل الوبية, الوبية وصيتا الكرم والجود ذاعي ونماسهم حزو هوية حال المارجلة هاي جاي هاي النديه اوت دي الفرحه لشباكي حيالك بكل فرحه شفاتي يشوفوها تنز جوهانيا ايشووا بينز جوهانيا مش مسراتهم اللي مش هي وانا طال البنات سعاداتهم فرحنا في تدم تدوم صحتك اغلى القوالي وفي شر ثاني وفي العافية دمك تسية ويا شعل السعادة دم فالك وطول العمر صحة هنية، عسى ما تشوفي شر ثاني وفي العافية دمك تسية رفانا الفرح والسعد لا قلوب الحنايا والحشية حمد الله يوم ونفش بشاير والعافي سلامات لك يا اغلى هدية، سلامات لك يا هدية وفرحة شفاكي غير عادي بشايرها ضي بارقية، عطرها في نس بالخمالي بالخمادي وغنى لها طيور البرية وزعزع دخان سقتها هاني ولعيونها هالمدمعية معيه دموع الفرح كنه همالي غزيرة السحاب المطرية ابو في لجلك طاروا حالي من الفرحه حلك الثريا من الفرحه حلك الثريا ومخلص محاكي دموالي ونسل الصمايل السبالي رجال الخصايل الوفيه، رجال الخصايل الوفيه وصية الكرم والجود ذاعي، ونماسهم عز وهوية. هل انت وهل الهقاوي، هل الفازعه والطيب النديه، وعيالك بكل فرحه لشباكيه ونفو العنود احلى البنادي سعادتهم فرح ما في جيّة تدم صحتك يغلى الغوالي وما تلقى روحك اي حياه وما تلقى روحك اي حيا عسى ما تشوفي شر ثاني وفي العافية دمك تسيه ويا جعل السعادة دم فالك وطول العمر I'm